Preto sa Nedávno som bol doktora a ten mi povedal KOPIR REŠ HOGA KOPIR REŠ HOGA KOPIR KOPIR, kopir DOGA KOPIR KOPIR DOGA KOPIR KOPIR DOGA KO KOPIR, kopir, kopir, kopir, kopir REŠ Ach, ty doktory. <laughs> KOPIR kopir REŠ HOGA Liska, Liska, copy and paste, Liska. Copy pi paste, copy and paste. Copy and paste. Yo, yo, yo. Liska, kara Ne n să n n n n n n n n